يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم قد حفظوا صيامهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي ففي الصوم تستقر أعين المصلين موضع السجود وتسرح قلوبهم في تسبيحات رب الملكوت وتذرف الدموع رغبة فيما عند الله تعالى وخشية له فإن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وشهر رمضان شهر الصبر والصوم نصف الصبر وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فمن صام يوما في سبيل الله إيمانا واحتسابا باعَد الله وجهه عن النار سبعين خريفا قال أهل العلم كل أجر يوزن وزنا، ويكال كيل إلا الصوم، فإنه يحثى حثيا، ويغرف غرفا، فهو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها، فلا مقدار لأجره، ولا ترد له دعوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال، اين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل اخرهم اغلق فلم يدخل منه احد فان في الجنه غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام فصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور وأقيموا ركعة في ظلمة الليل لظلمة القبور فعن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا غازين في البحر فبينما نحن والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع فسمعنا مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا أخبركم حتى والى بين سبعة أصوات قال أبو موسى فقمت على صدر السفينة فقلت من أنت؟ ومن أين أنت؟ وما ترى أين نحن؟ وهل أستطيع وقوفا؟ قال فأجابني الصوت ألا أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه؟ قال قلت بلى أخبرنا قال فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة قال فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه فثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمها العفو عن الناس إذ قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فلم يحدد الله تعالى الأجر لعظمة هذا الفعل فاصفحوا وسامحوا طمعا في أجر لا حدود له والصبر في البأساء والضراء قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب والصيام في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فينادي مناد يوم البعث أين الذين أجرهم على الله فيقبل الصابرون والصائمون والعافون عن الناس فاللهم اجعلنا من الصائمين الصابرين العافين عن الناس يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه